ارفعوا الراية وغنوا بطره اقبلت بنت لكابر والحسب يا شموخ الطيب يا عز النسب كملك ربي ولله الكمال كملك ربي ولله الكمال والحسب يا بر يا شموخ الطيبي يا عز النسب كملت ربي ولله الدمان كملت ربي ولله الدمان بنت شيخ للمراقف ارتقى بالوفاء والضيق وعلوم النقا شيخ علم ومن مطاني خلقها تشهد الوجبات لقروم الرجال تشهد الوقفه لقروم الرجال ليلة الافراح وقفت فد انت لصاير والجدود الظروف دربها طيب وورود تستحق الطيب وابيت الخصام تستحق الطيب وابيت الخصام والشال والشيل بعذبه اللحن انزل الميدان يا ست الحسن كل من حولك لزينك توقفن يا رهيب القد يا زهد الدلى يا رهيب القد يا زهد الدلى العبي تسرّفت بالحضور، رحبت في ليلة فرح وسرور. يا هلا يا مسهلا بحل الليال، يا هلا يا بأحلى الليال، في فرح رامي فرحتنا تزيد، يا بنات العم هذا الليل عيد، شرفونا من قريب ومن بعيد، للوفا والطيب هذا للعريس رامي مباركين، في السيارة مي بدر الرسمين، ألصي لساس من عم وخال، ألصي لساس من عم وخال، أم رامي انجبت ست البنات، وصفها وصف المهور المجرمات، ألف مبروك الفرح يا أحلى يا عز النسب كم لك ربي ولله الجمال، كم لك ربي ولله الجمال. بنتي شيخ للمراقب ارتقى بالوفاء والطيب وعلوم النقا، شيخ علمه من مطاني تشهد الوقفه لقروم الرجال، تشهد الوقفه لقروم الرجال. ليلة الافراح وقفت بالوعود، واحتفت بنت صايل والجدود. يا الشباب عسبة اللحن إنزل الميدان يا ست الحزن كل من حولك لينك توقفن يا رهيب الكتي يا ذاك التلا يا رهيب الكتي يا في فرح رامي غايت سعيد الفرحة وزاد النور نور وأم راميش تسرّت بالحضور رحّبت في ليلة فرح وسرور يا هلا يا مسهلا بحلى الليام يا هلا يا مسهلا بحلى الليام في فرح رامي فرحتنا تزيد يا بنات العم هذا أبو وَالدَّعْوَةُ وجونا مهنيين للعريس العريس رام مباركين بزدي يا رامي بد الرثمين أنا صيلتات من عم وخال أنا صيلتات من عم وخال أم رامي أنْجَبَتْ ست البنات وصفها وصف المهور والمكرمات عند مغضوك الفرح يحلى خوات الحم